Hola a totes y a tots. Soc Ferran Martínez, soc senador y soc secretaria d'Anàlisi Polític de Podem. Us vaig a explicar l'activitat la institucional que hem tingut esta setmana. En la Comissió de Sanitat hem presentat una iniciativa que està adreçada a millorar l'atenció sanitària en les comarques de Camp de Túria, la Serrania i el Racoda de Mús. En la Comissió de Justícia hem presentat una PNL que tracta de millorar les condicions laborals en el torn d'ofici. I en la Comissió d'Igualtat hem presentat una iniciativa que està adreçada a millorar la dotació de kits de mostres per als casos d'agressions sexuals. A més, hem presentat esmenes en el Senat al Pla contra el Fracàs Escolar sobretot todot en educación compensatoria. On en 2012 teníamos una dotación de 170 millones de euros y actualmente tenemos menos de 5 millones de inversión. A banda de tot això, estén eh, treballant en els presupuestos. Montoro ha anunciat que probablement les prerrogarán los presupuestos el presupuestos generals de Estado per al año que ve, i estem treballant els pressupostos de la Generalitat Valenciana. Estem negociant també el Consell mesures que puguen millorar la, la vida de la gent i fent un procés participatiu en el qual es puguen adreçar propostes per a que siguin incloses com a esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat. I el 9 d'octubre, el dilluns 9 d'octubre serà, com tots sabeu, la diada de dels Xiles valencians. I sirem al carrer com tots els sans Y este año acompañaremos en la Proceso Cívica a la nuestra compañía María Oliver, que tendrá el gran honor de portar la, la señera.